سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما راداری از کانال کریپتووفانده در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتونتهییک کردیم لذت برده باشیم. این هفتاد دومین ویدیویی هست که ما برای شما تهیه می کنیم و اگر میخواین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک ذرین پال و یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست پایین صفحه شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می بینید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در کانال یوتیوب و سپس در آپارات به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. صفحه ما رو صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. آدرسش رو میتونید از وبسایتمونservوتor.com ببینید. توی این 70مین ویدیو میخوام در خصوص مدل پیش بینی قیمت بر اساس S2F با هم صحبت کنیم. استاک تو فلو. یک مدل شناخته شده معروف و کاربردی در خصوص پیش بینی قیمت قیمت کالاها و منابعی که محدود هستن. مثل طلا، نقره، پلاتینیوم، بیت کوین، آب و خیلی موارد دیگه ای که شما پیشبینی از محدود بودن اون منبع دارید میتونید در این مدل بگنجونید و بازه قیمتیشو رو پیش بینی کنید جالب بدونید که این مدل برای بیت کوین بسیار کاربردیه و با توجه به اینکه خب حال صحبت و محور کانال ما در خصوص کریپتوکارنسی هست من از این مدل استفاده میکنم و در ابتدا میخوام مدل رو توضیح بدم و در ویدیوی بعدی شما پیش بینی قیمت بیت کوین رو تا 2027 میتونید براساس این مدل با منابع و مراجعی که ما ازش استفاده میکنیم ببینید پیشنهاد میکنم اگر به موضوع پیش بینی قیمت و پیش بینی قیمت بیت کوین و طلا علاقمند هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید این داستان سال مسئولیت همیشه در ابتدای همه ویدیوهای ما بوده و بدونید آگاه باشید که این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره اگه کسی میخواد به صورت تجاری ازش استفاده کنه باید تمام ریسک معاملگری رو بر عهده خودش بپذیره و بدونه که هیچ مسئولیتی از این محل بر عهده ما نیست خب ببینید توی این ویدیو میخوام یه تعریف کلی از مدل S2F داشته باشیم کاربورد های مدل رو بگم. بعد S2fX چی هست؟ و چه فایده ای داره انتقال فتو و خوش بر اساس s 2 fx رو بزنم و نقاط ضعف مدل رو از نظر تحلیلگران مطر با هم بررسی کنیم و در نهایت به یک جمع بندی این یه خورده شاید واژه ها عجیب و غریب به نظرتون بیاد خیلی ساده من اینو میخوام به زبان سلیس برای شما بگم و یه خود دقت بکنید به راحتی میتونید ازش به نحو احن استفاده کنیم خب همونطور که توضیح دادم ما یه تعریف کلی از این مدل میخوایم داشته باشیم اصلا این مدل رو بیت کوین چجوری اومد و بولد شد 18 می 2019 یه اکانت توییتر به نام پلن بی که حالا آدرسش هم می‌بینید 100 تریلیون یو شما میتونید همین اکانت هم دنبال کنید توی توییتر اومد یه بینی از قیمت بیت کوین بر اساس مدل اس تو داد خب این مدل قبلا برای پیش بینی قیمت طلا استفاده میشد برای قیمت پیش بینی قیمت آب آب شرب استفاده میشد و خیلی فلزات گرانبهای دیگری به غیر از طلا که خب یه گمان زنی و یه پیش بینی بود اما داستان گسترده شد و به سمت بیت کوین رفت. خب در جلوتر با هم می‌بینیم که این نقاط ضعف از نظر تحلیلگرای ارشد به چه صورتیه و بعد تحصیم گیری کنیم. این مدل استاک تو فلو به زبان بسیار ساده میشه روشی برای سنجش فراوانی یک منبع خاص. و در نظر داشته باشیم محدودیت و ارزش یک منبع، یک سهم، یک کوین، یک کامودیتی رابطه مستقیمی با کمبود آن به عنوان یک فاکتور در استاک تو فلو هست یعنی هر چقدر یک منبع کمتر باشه و کاربرد اون کاربرد خوبی باشه مناسبی باشه قیمت اینو میبره بالا و بر اساس این مدل استاک تو فلو قیمتش رشد میکنه در طی سالیان و خب این موضوع به نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین به عنوان یه شاخص اصلی نگاه میکنه چون میدونید که بیت کوین حداکثر 21 میلیون واحد قابلیت استخراج داره و اگر کسی دنبال این هستش که اصلا کانسپت این نیست شدن پاداش استخراج کوین رو بدونه ما قبلا یه ویدیو درخواستش تهیه کردیم این بالا براتون کارد میکنم حتما برید استفاده کنی درخواست اینکه تا الان چقدر استخراج شده چقدرش مونده چقدر دیگه طول میکشه و هشره چیه و این داستان ها من قبلا تو مجموعه ویدیو کوین مارکت کپ هم در این خصوص با هم مفصل صحبت کردیم و اگر کسی دنبال این موضوع هست به عنوان مرجه میتونه به تو پلیلیست کانال ما درخصوه، کوین مارکت کپ <كاب> اطلاعات خیلی خوبی به دست میاره اون سایت واقعا سایت مرجع مناسبی است اس تی بیت کوین نزدیک اس تی طلا شده داستان چیه چند سال پیش این فاصله فاصله زیادی بود ولی از زمانی که این هافینگ اخیر انجام شد همین نس شدن پادشاه استخراج که گفتم خدمتتون یه ویدیو کاملم تو کانال داریم این عدد نزدیک شده به هم حالا میریم جلوتر این عدد رو ببینیم چهجوری با هم حساب می‌کنی و خب این کوری قول معروف کوریلیشنه بین طلا و بیت کوین تقریبا نزدیک شده و عملا با بالا رفتن طلا بیت کوین هم میره بالا و مطابق پیش بینی ها چیزی حدود بین مثلا 6 تا 8 سال آینده 6 تا 10 سال آینده طوری میشه که طلا دنبال روی بیت کوین خواهد بود بر اساس مدلش ریاضی هم طرح می‌کنیم هیچ تعلق خاطر خاصی هم به بیت کوین یا طلا یا مثلا هر کسی که تریدرایت گولد هستن یا بیت کوین هستن نداریم فقط میخوایم بحث علمی با هم انجام بدیم و حالا جالب این که وقتی قیمت میره بالا الان که با هم داریم صحبت میکنیم 250 میلیون تومان یه واحد بیت کوینه شاید دیگه خرید قسمتی از اون هم خیلی منابع ریالی زیادی رو بخواد ببره حالا این داستان رشد قیمت سرریز میکنه تو ارزهای دوم و سوم و چهارم پنجم یه ویدیو ساخته بودیم در خصوص بهترین ارزها برای تشکیل یه پورتفول اون حتما تو کانال پیدا کنید خیلی بهتون کمک میکنه در خصوص این کوریلیشن هم قبلتر ما یه ویدیوی تهیه کردیم اون کوریلیشن به شما کمک میکنه برید دنبال کوینایی بگردیم که کوریلیشن مثبت و بالای نیم واحد با بیت کوین دارن و شما میتونید که بعد از حرکت بیت کوین حرکت اونها رو حرکت سعودی اونها رو پیش بینی کنید برید بخرید و ازش یه گینی بگیرید خب کاربرد های مدل 2F بیشتر برای منابع که محدودیت دارن کاربرد داره اکثر منابع محدودیت درش وجود داره چیزی لایت نیست اه، و اه، حالا میتونیم از این منابع به آب و طلا نقره و پلاتوم و بیتکوین اشاره بکنیم که موضوع بحث ما هم هست S2F بزرگتر به معنی منابع کمتر در طبیعت به نسبت کل موجودی باقی مونده عملا ارزشش در بلند مدت یعنی s 2 بیشتر باشه ارزش این رو به رشد بودن اون نمودار رشد قیمتش بیشتر خودشون استیبل نگه میداره تو مرحله سعودی وF طلا همونطوری که اینجا مشاهده می‌کنید 54 و بیت کوین با توجه این هاافنگ که در یکی دو ماه قبل انجام شد تو می ۲ 2020 انجام شد به پنجاه رسید و نقره حدود سی است. هست. در خصوص این خدمتتون ارجعه شود پیش بینی قیمت ها یه ویدیو ما در آینده خواهیم ساخت که بعد از این ویدیو خواهد بود پیشنهاد میکنم حتما اون مجموعه ویدیوها رو ببینید چون میخوام یه مجموعه پیش بینی قیمت ها رو تهیه کنم که منابع لایوش هم بهتون بدم که خب این ویدیو رو معلوم نیست شما چه تاریخی میبینی هر موقع مراجعه کردین کانسپت علمی شو میگیرید میرید از اون مراجعی که من توضیح میدم لینکش هم توی دیسکریپشن همین ویدیو در یوتیوب فقط به اشتراک میذارم میتونید برید و لایف ببینید و تو تحلیل خودتونو انجام بدید خب S2Fx اصلا چیه؟ یه X این تش اضافه شد حالا جلوتر میگیم یه خورد ایراد میگیرن. حالا این X هم آوردن با حضب زمان و افسودن سایر دارایی یه مقدار مدل بهبود دادن مدل S2Fx ارزشگذاری دارای مختلف و با باهمت در یک فرمول. امکان پذیر میکنه یعنی میاد اون ارتباط اینها رو با هم میبینه و میگه خب اینا میتونن با هم تون اون قرار دارن تو رو اون خطه قرار میگیرن و کوریلیشن مثبت و مستقیمی دارن با هم و عدد کوریلیشنشون عدد بالای نزدیک یکه و خب میشه از اینها به عنوان یه سیگنال برای خرید و فروش استفاده کرد انتقال های حالا این واسطه یه سری تو این اس2فکس انتقالای فازی انجام میشه نکته مهمی که در خصوص درک این s 2 وجود داره این انتقال‌های فازیه یعنی این fast ترانزیشنایی که انجام میشه خیلی مهمه و یعنی توی این مدل میگه اون ویژگی هایی که در این transition ها یعنی از هر فصلی هر دورهی که میگذره یه ترانزیشن رو این انجام میشه عملا ویژگی های جدیدی از اون کامودیتی یا کوینو در اختیار ما قرار میده یه خود بیشتر صحبت کنیم در خصوص انتقال فاز ها و خوشبندی S2Fx در همون راست های فاز ترانزیشن مثال کلاسیکش خب آبه ببینید آب تو چهار تا فاز مختلف وجوده جامد و مای و گاز و یونی آب در تمام این فاز ها ثابته جنس چیه؟ همون آبه ولی ریختیش توی زرف گذاشتیش توی فریزر یخ زده همونو گذاشتی رو گاز آب شده مایع شده و همونو در حین مایع شدن تبخیر شده خب ببینید این ویژگی جدیدی پیدا کرده به صورت یخ به صورت بخار به صورت یون و خب همین اتفاق روی طلا هم افتاده ببینید یا مثلا دلار هم افتاده دلار اول مثلا به عنوان یه سکه طلا بوده یه س... که حالا میدونید که دور این سکه ها خطی میذاشتن هم حتا الان پول خورده هایی که اگر د... بالا پول خورده ای داشته باشین مثلا 500 تومنی ببینید که یا مثلا اگه 100 تومانی این خیلی کوچیکی یه دونه شیار بغلش داره که این شیاره میگه چی میگه که باعث میشه مثلا نه که وزنش کمیشه خب این سکه که معادل یه دلار بوده بعدا تبدیل شده به یه اسکناس یه دلاری سالها با همین اومده و جالب این که اون اسکناس ها تا قبل از دهی هزار و و هفتاد که نیکسون اومد رئیس شمهور امریکا رئیس جمهور وقت امریکا اومد طلا رو از پشفان دلار برداشت، تلا به عنوان یک پشتوانه قابل اعتماد پشت دلار وجود داشت و همینجور رفت جلو بعد اومد به عنوان یه پول فیات تلا رو از پشتوانه دلار برداشت و امروز ما داریم از اسکناسی پول کاغذی استفاده میکنیم و خیلی بهش اعتماد داریم و درسته که این اصلا هیچ پشوانه ای نداره ما یه ویدیو در خصوص پول فیات ساختیم که این کانسپت رو اونجا کامل باز کردیم فکر می کنم حدود 15 20 دقیقه و خیلی هم به درد کسی میخوره که میخواد وارد این بازار شه من این بالا براتون کارت میکنم حتما برید سر فرصت ببینید یه ویدیو بسیار جذابی در حوزه پول فیات که اصلا تعریف فیات چی و تفاوتاشو و اینکه اصلا کجا بیت کوین یا کلا کریپتو مزیت رقابتی داره نسبت به پولای فیاتی مثل دلار. ببینید این انتقال فازا و خوشبندیی که گفتن فاز ترانزیشن در چهار مرحله برای کوین اتفاق افتاده در این چهار مرحله به گواه نیک کارتر و هاسو در سال 2018 که یه ای در این خصوص تهیه کردن اومده گواه اثبات مفهوم بیت کوینه. اومدن این کانسپت رو تازه جا انداختن اون موقع S2F برابر یک و سه دهم ده بوده بعد یه دونه هافینگ بهش میخوره پرداخت های بیت کوین پرداخت ها بر اساس بیت کوین انجام میشه. اون موقع ارزش بازار 58 میلیون دلار بوده وسهسه و دهم این نسبتسهسه دهم بوده و بعد از اون همینطور رشد میکنه به عنوان طلای دیجیتال بیت کوین رو می و خب الان یه دونه گلد تتر داریم که پشتوانش طلای امروز که با هم صحبت میکنیم 11 طلا بالای 1900 دلار وحشتناک به سمتش هجوم بردن برای خرید این اه... کوین به خاطر اینکه پشتوانهش طلا و راحتتر برای مردم برای نگهداری و جابجایی عین سی میمونه برای معامله و بعد از اون این اتفاقی که چند وقت پیش یعنی قبل از این هافینگ افتاد دارایی مالی بیت کوین یعنی به عنوان یک دارایی میشناسنش و خیلی مهمه که اینو اه... به چه سوره به عنوان یک اه... پول میشناسن به عنوان دارایی میشناسن این کاربورد های مختلف بیت کوین بوده یعنی تو هر دوره مثلا همون آبه بود جامد مایع گاز و یونی این تغییراتی که توی بیت کوین انجام شده و کلن کانسپت کریپتوکارنسی کاربرد کاربورد اون رو برای آدم ها و متخصصین و حتی سرمایه گذاران معامله گران بیشتر کرده امروز که با هم صحبت میکنیم یه ویدیوی قبلا ساخته بودم در خصوص خود پرداسای بیت کوینی اون موقعی که من این ویدیو رو ساختم، اون موقعی که حलील میگفتم دیگه این ش... پروسه 6 ماهه بود. یه چیز حدود 5000 تا خود بیت کوین در دنیا وجود داشت. ولی الان که دارم این ویدیو رو برای شما تهیه می کنم، بالغ بر 8000 هزار است. این رشد سری نشانه مقبولیت کریپتوکارنسی و به صورت خاص بیت کوین در سطح دنیا هست. ببینید این مدل S2FIX بیت کوین، گلد و سیلور مطابق این شکله. می‌بینید همه اینا رو رگرسیون این خط قرار گرفته و مجموعه تغییراتش رو همین خطه. و همونطور که این نقاط آبی بیانگر قیمت ماهانه بیت کوینه که میبینید یه خورد بالاتر و پایین تر از این قرار گرفته و حالا تو اون Proof of Concept بود اون چهار مرحلهی که ما هم صحبت کردیم در اسلاید قبلی تو این دستبندی ها که حالا آخرش Financial فا Asset و e و Payment که میبینید از رنگ پایین سمت راست زرد و نارنجی و قهوهی و عرض جود که قرمز هست اینا مراحل ترانزیشنی که توی بیت انجام شده. و جالبه بدونید که سیلور و گلد روی همین نمودار قرار گرفتن یعنی یک کوریلیشن کوریلیشن یک ذریب همبستگی بالا بین اینها وجود داره و هر چقدر هم جلوتر میره این ذریب قویتر و محکمتر و در یک راستا میشه یعنی عملا میشه بگیم که بیت کوین هم به عنوان یک طلا میشه در نظر گرفت یه ویدیو قبلا ساخته بودیم طلا یا بیت کوین اون حتما برید ببینید مفهوم جالبی رو اونجا میتونید پیدا بکنید رو کدومش سرمایه گذاری کنیم و در نهایت میبینید قبلتر از این اون قبلتر از این فاز چهارم ترانزیشنی که انجام شده این فاصله چیز ارتباط بیت کوین طلا ارتباط خیلی قوی نبوده ولی امروز که با هم صحبت میکنیم ارتباط بسیار بسیار قوی هست نقاط ضعف مدل به عنوان آخرین مطلبی که میخوام عرض بکنم نیک کارتر بنیانگذار پلتفرم کوین ماتریکس اومده گفته اصلا استفاده از این مدل اسوت یه اشتباهی چون ذخایر بیت همواره ثابت بود و هیچ تغییری نخواهد کرد. همونطور که میدونید و در بارها صحبت کردیم یه سری از این کوین ها اصلا گم میشه تو انتقال ها توی کیف پول هایی که مثلا صاحبش می‌میره کیف پوله اصلا مسدود میشه پس یه ریزشی داشته خب یه سری این انتقاد به این تحلیل وارد کردن بعد از اون یه سری تحلیلگر دیگه که اومدن گفتن نه این اصلا چون از 21 میلیون افزایش نخواهد داشت پس این مدل نمیتونیم ازش استفاده کنیم حالا هنوز جواب قانع ای برای این تایید نشده. در زم یه تعداد دیگه هم اومدن بحث این رو مطرح کردن ما تش اینه که از 2009 داریم رو بیت کوین صحبت میکنیم این شده 10 سال تا امروزی که ما هم داریم میریم 11 ساله داره فعالیت میکنه اما این دیتا دیتا کمیه برای تحلیل یا همچین مدلی همونطور که توی تحلیل آماری میدونید که مثلا حداقل مثلا 30 نمونه باید داشته باشه که تحلیلت نرمال بشه و جامعه و هرچی چی جامعه بزرگتر باشه تحلیل شما به واقعیت نزدیکتره یا همچین ارادی بهش باره کردن اما به عنوان یک روش شناخته میشه یه موقعی می ریسک ریسکو از واریانس استفاده میکنن ولی بعدش این ور که مخفف واریانس و افتاد به قول معروف ولی همچنان امروز هم که با هم صحبت میکنیم برای به عنوان ریسک ازش محاسبه ریسک استفاده میکنیم پس ما نمیتونیم یه مدل کامل کنار بذاریم میتونیم ازش استفاده کنیم نقاط ضعفش رو بدونیم ولی بدونیم که وحی منزل نیست میتونه تفاوت های وجود داشته باشه جذابیت این دقیقا در ویدیو بعدی منه که میخوام در خصوص پیش بینی قیمت بیت کوین بر اساس مدل اس با هم صحبت کنیم. مطلب بسیار قشنگی توش هست. پیشنهاد میکنم اونجا هم ما رو دنبال کنید. ممنون که تا اینجا دنبال کردین ما رو. خواهش میکنم که برای حمایت از ما به از راه اولی که بهتون پیشنهاد کردم، این ویدیو رو لایک کنید، کامنت زیر این بذاری، سوالاتتون رو بگین، نظرتون اصلا درباره این ویدیو بگین و این ویدیو رو در سایر شبکه‌های اجتماعی برای دوستاتون ارسال کنید، به اشتراک بذارید تا اونها هم با این مبحث آشنا بشن اگر کللا به کانسپت کریپتوکارنسی و معامله گری در خصوص اون علاقمند هستین پیشنهاد میکنم حتما حتما اگر تا الان کانال رو ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب شین دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی آگاه بشین. دو تا ویدیو هم مرتبط با این موضوع براتون کارد میکنم که میتونید ازش استفاده کنید. ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید، امیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار